زينوا الصلاة لها وانت درب ورود العروس اللي في حلاها من وراه هذه دل يا نادر بين الوجود ومن وصوفه ممتلي جسمها ومخصره والجديل اليوم غطا على رتبه وزاد وناعم ونهب نسماله وينذره معربه تفايز مو معصلة الجدود شملانيه والخوال شملان مفخره يا دنيا من تحداك ملزوم يعود كل زين عندي زينك تراها خاسره <تصفيق> يا عسى بالك سعاده ولا لها حدود تهتنين في دنيتك وتبقى ميسره وان ذكرنا نصر وخوك كيف البدعه يجوا يفعل ولا شيء عنها يكسره وان ذكرنا نصر كيف الفزعه يجوا يفعل طيبة ولا شي عنها يكسره، قالها ابو بندر والنعم للكيد الكيد يقود، فالكرم والطيب فعله على الدوم شهرا وابوها فايز خذ العلم بفعله الشهود، ذاك ابو خالد ثراه والزمن ما غيره، وانت يوم خالد الزين يذكر بالعنود بنت جوث الشملان من جفول مذيره وانت يا المعرس نادر تبذل بكل الجهود بيت ابو خالد بالحب قلبك تسحره وحطها في وسط عينك ولا تخلف عهود وبارك الله لك بها تستحق الجهراء زينوا الصلاه لها وانثروا الدرب ورود عراك في حلاها من وراء هذه دل يا نادرٍ بين الوجود، من وصوفه ممتلي جسمها ومخصره، والجديل اليوم غطا على رتمه وزاد وناعمٍ ونهب نسماله ويندرى، <تصفيق> يا معربه يا بنت فايز ومأصلت الجدود، شملانيه والخوال شملان, شملان مفخره يا <تصفيق> من تحداك منزوم من يعود كل زين عندي زينك تراها خاسره يا عسى بالك سعاده ولا لها حدود تهتنين في دنيتك وتبقى يا زمان ومن ذكرنا نصر اخوك كيف يا الفجع يجوا يفعل ولا شي عنها يكسره خالها ابو بندر ونعمل الكيد يكون وطيب بعلاه على الدوم شهران، وابوها فايز خذ العلم بافعال الشهود، ذاك ابو خالد ثراه والزمن ما غيره، وانت يوم خالد الزين يذكر بالعنود، بنت جود الشملان من جفول المديران. وانتي وانت يا المعرس نادر تبذل بكل الجهود، بيت ابو خالد بالحب بقلبك تسخيره، وحطها في وسط تخلف عهود وبارك الله لك بها تستحق الجهرات زينوا الصلاة لها وانثروا الدرب ورود العروس اليحضرات في حالها من وراء يا نادرٍ زينها بين الوجود، من وصوفه ممتلي جسمها ومخصره، والجدي اليوم غطى على رتبه وزاد، وناعمٍ من نسم الهوى ويا معربه يا بنت فايز ومصلت الجدود، شملانيه والخوال شملان مفخره، يا دل من تحداك ملزوم يعود، كل زينٍ عند زينك تراها خاسره. مسافه لك سعاده ولا لها حدود تهتنين بدنيتك وتبقى ميسره من ذكرنا نصر واخوه كيف البدعه يجوب يفعلها الطيبه ولا شي عنها يكسره خالها ابو بندر والنعم للكسره بالكرم والطيب بعلاه على الدوم شهره، وبوها فايز خذ العلم بافعال الشهود، ذاك ابو خالد ثرا والزمن ما غيراه وانت يوم خالد الزين يذكر بالعنود، بنت جود الشملان من جفول مذيره وانت يا المعرس نادر تبذل بكل الجهود، بيت خالد بالحب وقلب التسخره، وحطها في وسط ولا تخلف عهود مبارك الله لك بها تستحق الجواهر او الموسيقى زي لها العروس يحمرات في حلاها من وراه، هذه دلية نادرٍ في بين الوجود، من وصوفه ممتلي جسمها ومخصره، والجديل اليوم غطى على رتبه وزود، وناعمٍ ونهب نسماله وينذران، معربا يا بنت فايز ومؤصلت الجدود، شملانيه والخوال شملان مفخره، يا دلية من تحدى كمل زمن يعود كل زين عند زينك تراها خاسره <تصفيق> يا عسى بالك سعاده ولا لها حدود تهتنين بدنيتك وتبقى ميسره <تصفيق> ومن ذكرنا نصر اخوك كيف الفزعه يجوا يفعل طيبه ولا شيء عنها يكسره خالها <تصفيق> ابو بندر والنعم بالكرم والطيب بعلاه على الدوم شهره وابوها فايز خذ العلم بفعله شهود، ذاك ابو خالد ثراه والزمن ما غيره، وانت يا ام خالد الزين يذكر بالعنود، بنت جود الشملان من جفول مديره، وانت يا المعرس نادر تبذل بكل الجهود، بنت ابو خالد بالحب قلبك تسخره، وحطها في لا تخلف عهود وبارك الله لك بها تستحق الجوهرات